Jaha, så var det dags. Eget arbete under kommande veckorna. Uppgiften kommer att kräva att ni självständigt söker material, det vill säga bakgrundsmaterial, tidigare forskning med mera inom ert område. Ni får fritt välja ämne att fördjupa er i. Ja, men usch, hur ska det här gå till? Hmm, välja ämne fritt. Men då kanske jag kan göra något om... Med 17 också, i vilken ände ska jag börja? Det finns ju hur mycket som helst. Men jag skulle kunna skriva om, fast går det verkligen att hitta något om det? Ja, men det kan nog gå. Det här kan nog bli något. Yes! Nu tar det sig som jag söker på det och avgränsar med. Ja, men det här gick ju bra. Den här boken kan jag faktiskt använda. Och ett par artiklar hittade jag ju också. Då är det väl bara att sätta igång och börja skriva. Känner du igen dig? Så här möter vi er studenter ganska ofta på biblioteket. Och då tänker vi att ni befinner er mitt i en informationssökningsprocess som består av sex steg. Det första steget kallas för Task Initiation, introduktion av uppgiften. och Det kännetecknas av osäkerhet. Du blir medveten om att du saknar och behöver kunskap för att kunna formulera det du vill arbeta med. Steg 2. Topic selection. Ämnesval. Nu är du optimistisk. Du har ringat in ett område och kan avgränsa och koncentrera din sökning. I det tredje steget. Pre-focus exploration. Skaffar du dig överblick. Och också med på djupet in i ämnet. Känslorna inför uppgiften och resultaten i dina sökningar pendlar mellan förvirring och osäkerhet. Å ena sidan så finns det mängder med material. Å andra sidan så hittar du ingenting. Men vid det fjärde steget. Focus formulation. Inträffa en vändpunkt. Du snävar in området. Och formulerar problemet för frågeställningen. Din känsla är optimism. Ditt självförtroende och intresse för ämnet ökar. Steg 5. Information collection. Samla in information. Nu har du en problemformulering klar och du har en tydlig riktning i dina handlingar. Du söker information inom ett område som är begränsat och känner dig ganska säker på din sak. Det sjätte och sista steget. Search closure. Det handlar om att bestämma när du ska sluta samla in material och avsluta din sökning. Och när det beslutet är fattat så upplever du ofta känsla av lättnad och tillfredsställelse, förutsatt att din sökning har lyckats. Och nu kan du gå vidare i ditt arbete. Så när du känner som du känner under ditt arbete med att söka information eller material till din uppgift så är du inte ensam. Carol Kultau Professor i Library and Information Science i USA är den som har formulerat den här beskrivningen av informationssökningsprocessen.